Nå skal jeg vise deg hvordan tegneveiltøyet fungerer i OneNote. Og detta er egentlig litt urettferdig, for detta er så mye kulere hvis du har en touchskjerm, en iPad, en tablet PC der du kan tegne fysiskt opp på skjermen. Det er en helt annen opplevelse å tegne med en datamus. Dessverre så har jeg bare tilgjengelig en stasjonær PC når jeg gjør dette opptaket, så det blir litt av krøkket og litt stivt men dette er en kjempefunksjon altså hvis du har en tørt skjerm. Jeg har funnet et bilde av et kneledd som jeg skal bruke litt eksempler på her og nå. Så går jeg på skillekortet tegn i OneNote. Jeg går på fanen her, finner tegn, og her finns det masse flotte penner. Hvis vi tar overstrykningspenn for eksempel, så tar jeg Gurt och så tar jag jeg kneecap, som er det som står på engelsk i forhold til patella, som er et eksempel her, og så tar jeg grønt, det som er på latin. Og så kan jeg jobbe meg gjennom, øh, øh, jobbe meg gjennom de latinske navnene, markere alle de latinske navnene for exempel med grønt, og så kan jeg ta alt det som er på engelsk med gult for å forklare, i og med at det ikke var konsistent visningen i bildet her. Så skal jeg vise videre, man kan også sette in former, hvis jeg går in og trykker på en ellipse her. Så går jeg bort og velger rød farge for å markere, og så drar jeg, går jeg på Lipse en gang til, så jeg er sikker på det blir riktig, og så drar jag den ellipsen ut over patella, på denne måten. Så eh, kan jeg også sette in for eksempel en pil, og setter da inn en pil til vise patella uthevet med ø, røring rundt. Jeg kan gå inn og også skrive. Her bommer veldig mange at når man er i den tegnemodusen, så må man huske å gå tilbake til skriving og pil. Og så kan jeg gå ut her, og så skriver jeg da patella på denne måten. Jeg kan gjøre skriften litt større så det blir enda mer synlig å dra den akkurat der jeg vil ha den på skjermen. Her er det masse flotte ting å leke med. Titt, hvis du trykker pil nedover her, så får du masse forskjellige pennetyper, og her er det bare til å leke i vei og prøve ut det forskjellige. Vi har viskel her, du vi kan pusse bort, og den pusser da bort en ting om gangen. Det er ikke sånn pusse pusse, trycker du på noe du akkurat tegner, uansett hvor lang den striper er, så forsvinner alt. En siste advarsel fra meg, det er hvis du begynner å komme bort ting og flytte på dem, så legg merke til at dette ble bare et layer som lå oppe på bildet. Nå trykker jeg kontroll z for å angre, og så kommer jeg tilbake igjen. Så vær forsiktig, ikke kom bort ting når du jobber med tegneverktøyet. Og husk alltid, alltid å gå tilbake til muspila når du er ferdig, slik at du ikke tegner overalt der du ikke vil.